Σήμερα, στο Messy for Φοριού, θα σου δείξω τι πρέπει να κάνεις για να πουλήσεις επιτέλους το ακίνητο που σου έχει μείνει στο ράφι. Γεια σας, είμαι ο Νίκος Κατσιαντώνη και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα επεισόδιο του Μεσί της Φοριού. Σήμερα θα δούμε τους 6 βασικούς λόγους που ένα ακίνητο λιμνάζει στην αγορά ενώ αντίστοιχα παρόμοια με αυτό, πολλούνται γρήγορα και πολλέ φορέ και σε καλή τιμή. Για να ξεκινήσω, πρέπει λίγο να οριοθετήσω τι συμβαίνει στην αγορά. Στην αγορά, λοιπόν, του Real Estate έχουμε δύο ειδών αγορέ βάσει τη προσφοράς και τη ζήτηση. Η πρώτη είναι η αγορά των αγοραστών. Τι σημαίνει αυτό, Έχουμε πολλά ακίνητα και λίγου αγοραστέ. Άρα, το πάνω χέρι, ποιο το έχει, οι αγοραστέ που είναι λίγοι. Αυτό συνέβαινε στην Ελλάδα όλα τα χρόνια τη κρίση. Και το δεύτερο, η δεύτερη αγορά που μπορεί να έχουμε είναι η αγορά πολιτών, που σημαίνει πολλά, ε, πολλοί αγοραστές και λίγα προσφερόμενα ακίνητα, που σημαίνει το πάνω χέρι έχει αυτός που πουλάει. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε στην αγορά πολιτών, αλλά προ τα εκεί πάμε. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί όσο πηγαίνουμε προ τα εκεί, Όλο και περισσότερο, αν ασχολήσει και ψάχνει ε, γραφεία μεσητικά, μεσίτε και οτιδήποτε άλλο γύρω από το real estate, θα βλέπει όλο και περισσότερε ιστορίε ακινήτων που πωλήθηκαν γρήγορα και σε καλή τιμή. Θα βλέπει τα success stories. Αυτό που δεν θα δει ποτέ και δεν θα ακούσει ποτέ είναι τι. Ακινήτα τα οποία μείνανε για πάρα πολύ καιρό στο ράφι. Και αυτό είναι προφανέ γιατί κανένα δεν θέλει να μιλάει για, κάτι, για μια επιλογή που έκανε λάθο ή αν μιλάει, συνήθω τι κάνουμε, μεταθέτουμε οι άνθρωποι τι ευθύνε αλλού. Οπότε πάμε να δούμε του βασικού λόγου που ένα κίνητο μπορεί να μείνει για πάρα πολύ καιρό στο ράφι. Συνεχίζουμε με τον πρώτο που είναι το ακίνητο, είναι υπερτιμημένο. Είναι και ο πιο συνηθισμένο λόγο. Μπορεί να οδηγήσει ένα κίνητο να παραμείνει πάρα πολύ καιρό ενεργό, να αν έχουν λίγοι αγοραστέ που έρχονται και το βλέπουν. Και ακόμα και αν πάρει προσφορέ, να είναι πολύ χαμηλέ. Και αυτό συμβαίνει για δύο βασικού λόγου. Πρώτον, οι αγοραστέ βλέπουν μια τιμή που είναι πολύ ψηλή. Και καταλαβαίνω ότι ο πολιτή έχει διάθεση για παζάρια. Οπότε έρχονται και ξεκινάνε απευθεία κάνοντα μια χαμηλή προσφορά, θεωρώντα ότι κάπω έτσι μπορούν να αντισταθμίσουν την τιμή. Και ο δεύτερο λόγο είναι ότι καταλαβαίνει οι αγοραστές, καταλαβαίνουν οι αγοραστέ ότι δεν υπάρχει μεγάλη ζήτηση, μεγάλο ενδιαφέρον για αυτό το ακίνητο, γιατί ακριβώ είναι υπερτιμημένο. Και έτσι έρχονται και παζαρεύουν ακόμα πιο σκληρά τα χρήματα που πρόκειται να διαθέσουν γι' αυτό. Τώρα, είναι, το τι είναι υπερτιμημένο και τι όχι έχει να κάνει είναι πάνω ή κάτω. Από την, αυτή που λέμε δίκαιη τιμή αγορά. Η δίκαιη τιμή αγορά είναι ολόκληρο κεφάλαιο, θα το δούμε σε επόμενο επεισόδιο. Όμω, ότι περιλαμβάνει 3-4 κομμάτια για να βγει: εκτίμηση κόστου ανακαίνηση, έρευνα με παρόμοια αντίστοιχα κίνητα με παρόμοια χαρακτηριστικά στην ίδια περιοχή με το κίνητο το οποίο συζητάμε και φυσικά στοιχεία και έρευνα από πολυφέντα κίνητα, ε, παρόμοια πάλι με αυτό στα παρελθόν. Άρα, με όλα αυτά βγάζουμε αυτό που λέμε δίκαιη τιμή αγορά. Πάμε λοιπόν στον δεύτερο λόγο, που είναι η λάθο επιλογή μεσίτη. Ε, εδώ υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι που μπορεί κάποιο να διαλέξει τον λάθο μεσίτη. Όμω πάλι θα σα πω του δύο πιο συνηθισμένου. Α, ο μεσίτης έκανε αυτό που λέμε αγόρασε την ανάθεση. Τι είναι αυτό, πήγε στο ραντεβού με τον πολιτή, κατάλαβα ότι αυτό το κίνητο μπορεί πούμε, να πουληθεί, παίρνω ένα παράδειγμα, σε 100.000 και του είπε ότι αυτό το κίνητο μπορεί να πουληθεί 130, 140, 150 ή παραπάνω. Γιατί το κάνω αυτό κάποιο μεσίτε, γιατί έτσι ο πολιτή χαίρεται, αποκλεί όλου του άλλου μεσίτε, θα αναθέτει μόνο σε αυτόν τον έναν και μετά ο μεσίτη, θα περνάει ο καιρό και ο πολιτή έχει απογοητευτεί, σιγά σιγά κατεβάζει τη τιμή και καταφέρει να το πουλήσει. Όμω έτσι έχει γίνει ζημιά. Έχει γίνει ζημιά σε σένα που είσαι πολιτή. Και ο δεύτερο λόγο που κάποιο μπορεί να διαλέξει το λάθο μεσίτη είναι ότι θα το δώσει στο φίλο, στο γνωστό, στο συγγενή, που δεν βάζει κανένα κριτήριο για να τον εξολογήσει. Η δουλειά του μεσίτη, η δουλειά του συμβούλου εκείνη τη περιουσία είναι μια δουλειά πολύ σοβαρή. Θέλει εμπειρία θέλει εξάσκηση και θέλει και αφοσίωση. Οπότε πρόσεξε και επέλεξε βάσει φήμη, βάση αποτελεσμάτων βάση και βάση υπηρεσιών που σου παρέχει ένα μεσίτη. Πάμε τώρα στον τρίτο λόγο που ένα κίνητο λυμνάζει και αυτό είναι ποιο, ότι το ακίνητο, το σπίτι, δεν είναι διαθέσιμο για υποδείξει. Θα σα πω δύο φράσει κλειδιά που ακούμε πολύ συχνά. Η πρώτη είναι μπορώ το σπίτι να έρχομαι και να το δείχνω μόνο κάθε πέμπτη 7 με 8 το βράδυ. Και αν δεν μπορεί αγοράζει, δεν πειράζει την άλλη εβδομάδα. Και η δεύτερη φράση είναι: ε, Α πάει ο αγοραστή να το δει απ' έξω, να δει και τη γειτονιά, γιατί είμαι εγώ του άλλου μακριά τώρα και μην κατεβαίνω. Και αν το αρέσει απ' έξω και το αρέσει η γειτονιά, κάνουμε δεύτερο ραντεβού να το δείξουμε. Ναι, ελπίζω αυτέ οι φράσει να μην σα θυμίζουν τίποτα, γιατί τι ακούμε αρκετά συχνά. Κατανοώ και ξέρω ότι το να δείχνει στο σπίτι δεν είναι ό,τι πιο εύκολο, δεν είναι ό,τι πιο βολικό. Θέλει χρόνο, θέλει ενέργεια, θέλει αφοσίωση. Αλλά το πρόγραμμά σου πρέπει να θυμάσαι δεν συμβαδίζει απαραίτητα το πρόγραμμα του αγοραστή. Και είναι κρίμα να χάνει αγοραστέ γιατί το σπίτι δεν είναι διαθέσιμο για να το δει ο υποψήφιο αγοραστή. Οπότε βρες έναν καλό μεσίτη που εμπιστεύεσαι, δω του κλειδιά και άστον αυτή είναι η δουλειά του: Να είναι on the spot την ίδια στιγμή με το που του πει ο αγοράς, ότι μπορώ να πάει να το δείξει. Πάμε στον τέταρτο λόγο που ένα κίνητο λιμνάζει και αυτό είναι πρόχειρη αγγελία. Η πρόχειρη αγγελία περιλαμβάνει βασικά τι: Κουνημένε φωτογραφίε, κακό φωτισμό. Πρόχειρη η περιγραφή. Πρόχειρη η περιγραφή τι σημαίνει: ε, δύο πνευματόδια, ένα σαλόν, μια κουζίνα, πράγματα που δεν δίνουν δηλαδή κάποια σχετική υπεραξία και γενικώ μια πρόχειρη δουλειά. Εδώ, 2018 είμαστε, κοντεύουμε το 2019, η μισή αγορά γίνεται πια online, γίνεται στο Ιντερνετ. Ένα αγοραστή πριν έρθει να δει ένα κινητό, το έχει ψάξει πάρα πολύ, έχει ψάξει την αγγλία πάρα πολύ και γι' αυτό μετράει να επενδύσει ή εσύ η μέση του μεσή του θα επιλέξει. Σε μια επαγγελματική φωτογράφηση και ακόμα καλύτερα και σε ένα βίντεο παρουσία του ακινήτου για να αναδειχθούν τα ανταγωνιστικά του πλεονεκτήματα. Και η περιγραφή που θα γραφτεί πρέπει να γραφτεί με τέτοιο τρόπο που πάλι να καλύπτει όποια και να έχει αφήσει το βίντεο και τη φωτογράφηση και να προσελκύει το ενδιαφέρον του υποψήφιου αγοραστή. Ο πέμπτος λόγο που ένα κίνητο λιμνάζει και δεν πωλείται είναι τι Κακή ή μηδενική του κινήτου. Βρωμιά! μικροζημιές, ε, οσμές, πράγματα στιβαγμένα, χώροι μη προσβάσιμοι, είναι από τα πιο βασικά λάθη που κάνουν οι πολιτές όταν βγάζουν το κινητό του στην αγορά. Πάει λοιπόν ένας υποψήφιο αγοραστής και βλέπει το χάος. Δεν μπορεί να ανοίξει να πάει στην αποθήκη, το μπατζούρι τρίζει, βρωμάει το σπίτι, οι μπογιές ε, έχουν χαλάσει και έχει πιάσει γρασία και γενικώς αποθαρρύνουν όλα αυτά τον υποψήφιο αγοραστή να προχωρήσει. Πρόσεξε λοιπόν εδώ και δε μήπω λίγο χρόνο στην αρχή και ίσω και λίγα χρήματα για να σου λουποθεί το σπίτι, να ξέρει θα σε γλιτώσουν από πολύ χρόνο γιατί το σπίτι θα πουληθεί γρήγορα και πιθανότερα και πολλά περισσότερα ευρώ στην τσέπη σου στο τέλο τη ημέρας. Άρα προσοχή σε αυτόν τον λόγο. Και πάμε και στον έκτο λόγο, ε, το οποίο ποιο είναι η έλλειψη ευελιξία στη διαπραγμάτευση. Έλλειψη ευελιξία στη διαπραγμάτευση. Δεν μπορώ να σας περιγράψω, περιγράψω πόσε και πόσε αγοροπολισίες έχουμε κάνει. Συζητάμε για ποσά 150, 200, 250 000, Και ο πολιτής κολλάει στα 500 ή στα 1000 ευρώ. Αντί να σκέφτεται ότι θα εισπράξει 250, κολλάει στα 500 ή στα 1000 ευρώ. Τώρα, το ακίνητο δικό σου είναι ότι θες κάνεις και αν μπει τη διαδικασία να πουλήσεις, πάντε εσύ αυτό αυτός που έχεις τον τελικό λόγο. Όμω, θέλω να θυμάσαι ότι η αγοροπολισία δεν είναι τίποτα άλλο Πέρα από μια εμπορική συναλλαγή, και πρέπει να αντιμετωπίζεται το ως τέτοια. Άρα, φρόντισε να αφήνει έξω το συνέστημα και να βάζει μπροστά τη λογική. Και ακόμα κι αν είμαστε σε μια αγορά πολιτών, που θα έχει στο πάνω χέρι λίγη ψυχραιμία, λογική, σκέψου τι αναλλακτικέ, σκέψου τα σενάρια που μπορεί να συμβούν και με βάση τη λογική σου αποφάσισε. Και ένα γενικό κανόνα εδώ, έτσι και μια φιλική συμβουλή. Οι πρώτε προσφορέ που θα λάβει, κατά βάση είναι και υψηλότερε. σημαίνει αυτό. Γιατί αυτοί οι αγοραστέ, οι αυτοί οι υποψήφοι αγοραστέ, είναι άνθρωποι που έχουν εκπαιδευτεί στην αγορά, έχουν καεί, έχουν νιώσει τον πόνο ότι σημαίνει να χάνει τα μέσα από τα χέρια σου και πια δεν παίζουν. Έχουν έρθει να σου και γι' αυτό δίνουν μια ψηλή, σωστή προσφορά. Προσοχή λοιπόν και σε αυτό. Για να κλείσω, θέλω να πω ότι αυτοί είναι οι έξι λόγοι που βασικά είναι ακίνητο λιμνάζι και ότι στη δουλειά μα οι μεσίτε πολλέ φορέ οφείλουμε να λέμε αυτέ τι σκληρέ καμιά φορά στου πολιτέ. Γιατί οφείλουμε να είμαστε ειλικρινεί. Εγώ προσωπικά πάντα το κάνω σε συζητήσει με του πολιτέ, δεν είμαι πάντα ευχάριστο. Με την έννοια τη μεταφέρω ίσω νέα που δεν του είναι τόσο ευχάριστα, είναι καμιά φορά δυσάρεστα, αλλά πάντα οφείλει, σαν μεσίτης, να πει στην πραγματικότητα και να προσγειώσει τον πελάτη. Αν για παράδειγμα έχει στο μυαλό του μια μη ρεαλιστική τιμή, ή αν το κινητό το αφήνει βρώμικο και σε κακή κατάσταση να το επισημάνει, για να τον βοηθήσει να καταλάβει ότι έτσι ή δεν θα πουλήσει, ή θα πουλήσει σε πολύ μετέπειτα χρόνο και σε κακή τιμή. Εδώ λοιπόν, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Σκέφτεσαι να πουλήσει το ακίνητό σου. Σε ποιον θα τα αναθέσει, Σε αυτόν που θα έρθει και θα σου πει σε όλα: Ναι, ναι κύριε πολιτή, ναι η τιμή μπορεί να πιάσει τόσο που είναι ψηλή, Ναι το ένα είναι το άλλο, ή σε αυτόν ο οποίο θα έρθει και θα σου πει τη σκληρή πολλέ φορέ, αλλά αλήθεια πάντα, και με προσοχή θα την υποστηρίξει πάντα με δεδομένα και νούμερα για να μην μιλάει στον αέρα. Αυτή η ερώτηση προφανώ αφορά εσένα, ρητορική απάντηση, σκέψε το καλά. Όπω και να έχει, η εμπειρία λέει ότι δεν υπάρχει ακίνητο το οποίο δεν μπορεί να πουληθεί και έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα σε ακίνητα τα οποία λίμναζαν για πάρα πολύ καιρό στην αγορά και όταν μετά τα ανέλαβε ένα σωστό, ένα επαγγελματία μισή και οι προηγούμενοι έξι λόγοι τακτοποιήθηκαν, λύθηκαν, το ακίνητο κατάφερε όχι απλά να πουληθεί αλλά και γρήγορα και σε καλή τιμή. Αυτά για σήμερα. Είμαι ο Νίκο Κατσιαντώνη. Αν σου άρεσε το βίντεο, like στο facebook, εγγραφή στο youtube. Comment, πάντα αγαπάμε να διαβάζουμε τα σχόλιά σα και εννοείται θα σε δω στο επόμενο επεισόδιο του Mesites For You.